شيدين العزاء مساء الخير وأهلا بحضراتكم معنا ولقاء جديد وحكاية جديدة بنعيشها مع حضراتكم حكاية الليله دي حكاية مهمة جدا بتعرض لها ال الناس الحقيقة وهي حاجة بتكون كده داخلية جوة الإنسان وهو الهشاشه النفسيه. الهشاشه النفسيه اللي هي ايه اللي هو الانسان يحس ان هو بيزعل بسرعه، بيتاثر بسرعه، بيخاف بسرعه، كل الاحاسيس او المشاعر اللي, اللي عنده قريبه جدا وسريعه جدا ان هي تحصل حتى لما بيتعلق بحد بيحس انه هو الانسان ده بيخاف عليه وهو بيخاف منه وك يعني حاجات كده مضطربه جوه نفسه. اسباب كتير بتؤدي للهشاشه النفسيه، البعض بيقول ان هي صعب علاجها، اي حاجه في الدنيا ممكن تتعالج حتى وان كانت بنسبه ومنها الهشاشه النفسيه مين اللي بيتعرض بيها ليها اسباب التعرض ليها هي ايه علاجها ممكن يكون ازاي خلي حضراتكم معانا وحكايه جديده والهشاشه النفسيه وعشان نعرف كل حاجه تتعلق بيه النفسيه كان لازم نروح لمتخصص والمتخصص اللي بيشرفنا بحلقة حلقه الليله دي الاستاذه رؤيه عامر استشاري استشاري نفسي وتربوي اهلا بحضرتك بتشرفيني وبتنوريني بيكي يا استاذه هاله اهلا بكل الساده المشاهدين يا أهلا وسهلا بحضرتك مصطلح الهشاشه النفسيه قبل ما نتكلم بقى في الموضوع باستفاضه هل هو مصطلح علمي صحيح ولا لا؟ الهشاشه النفسيه هو نوع من انواع الاضطرابات النفسيه تمام فهو شكل من اشكال الاضطرابات مم. لكن اللي احنا لو هنتكلم ان هو مصطلح طبي فهو لا هو مشتق من الاضطرابات النفسيه اللي بتحصل للانسان. تمام فهو مصطلح حديث في علم النفس حاجه جديده ظهرت في مجتمعنا وانتشرت بشكل سريع جدا فبدا ان احنا نطلق عليها اسم الهشاشه النفسيه ولكن في مرحله بتيجي قبل الهشاشه النفسيه ومعروفه اكتر في علم النفس هي اسمها الاحتراق النفسي الاحتراق الاحتراق النفسي مم. الحاجه المشتعله المحترقه لما تكون ماسكه نفسها كده لسه عارفه عارفه لما نشغل بخور في البيت والفحمه تتفحم تماما بس لسه ب... لسه بالنكهه شكل. شكلها آه. ومظهرها لسه محتفظه بيه لكن اول ما تحط ايدك عليه اول ما تلمسيه اول ما ننفخ كده كده فيه تلاقي ايه آه. ينهار في ثواني فده وصف للاحتراق النفسي بالظبط للانسان اللي عنده المشكله دي آه. اللي بيليه الهشاشه اللي هو بالزبط. زي ما حضرتك داخل. اه زي بالظبط مثال الفحمه هو هش من الداخل بيتهش من اقل حاجه من اقل ضغط نفسي من اقل ظروف تقابله في حياته حتى لو كانت الظروف دي حاجات عاديه بالنسبه للناس اللي حواليه مم. فبالنسبه له دي حاجه كبيره جدا فيبتدي ان هو ينهار اول ما يتعرض للضغوط دي. طيب حضرتك قلتي البدايه بيكون الاحتراق النفسي. تمام. طيب الاحتراق النفسي ده سببه ايه؟ طيب خلينا نرجع للطفوله شويه لان الموضوع بيبقى مترسخ شويه من من الصغر مم. مش بيجي في يوم وليله. بس هو لو هنتكلم علي فئات اللي بتصاب بالاحتراق النفسي فطبعا في فئه الشباب وفئه الاطفال وفئه المراهقين وفي كبار السن كمان فلو هنتكلم علي الفتره اللي هي المراهقه نتكلم دلوقتي على الطفوله ازاي من وهو صغير بدا عنده المشكله دي مم. طيب علماء النفس قالوا ان احنا في اول سبع سنين في حياتنا بتتكون فيها معتقداتنا كل الافكار اللي احنا بنكتسبها من المجتمع اللي حوالينا هي بتفك بتتكون, بتتكون, بتتكون في الوقت ده طيب ايه هي مصادر البرمجه اللي احنا بنبرمج من الناس اللي حوالينا اللي بتكون افكارنا ومعتقداتنا دي اول حاجه الاسره مم. البيت اللي احنا بنتولد فيه بنكبر فيه ثقتنا الكبيره الضخمه فيه فتخيلي ثقتك الكبيره العظيمه ديت في بيتك وفي والدك ووالدتك ويجي والدك ووالدتك يكسروا الصوره الذاتيه عندك بكلام سلبي مم. فده هيأثر ولا مش هيأثر مم. فكل فكره بيديها الاب والام لاولاده ممكن تكون على فكره نيتهم حسنه جدا نعم. زي بنشجع ولادنا مثلا وبنقول لهم ادي آه دقني لو نجحت <تصفيق> يلا يا فاشل صح؟ آه الكلمات اللي بنعتقد ان هي تحفيز آه لكن هي مدمرة دي بتكسر الصورة الذاتية ولو الصورة الذاتية اتكسرت عند الطفل بيتكسر معها حاجات كتير زي الثقة بالنفس آه تمام؟ فبتبدأ أولا من الصورة الذاتية اللي النفسي هل انا انسان قوي زي ما بابا وماما بيقولوا لي ولا انسان ضعيف وفاشل ومش ناجح في حاجه وما عنديش مسؤوليه فالفكره اللي بنحطها في اولادنا بتاثر علينا في المستقبل فدي اول حاجه تاني حاجه الصدمات اللي بتقابلنا في الحياه فوراء حد عزيز علينا ازمه خيانه صدمه في حد قريب مننا تمام التفكك الاسري اللي موجود في بيوت كتير جداً دلوقتي كل أب وأم محتاجين إنهم هم كل واحد يبقى فيه ما بينهم صراع عشان يجزب بالضبط فبتيجي على حساب مين؟ حساب م. أولادهم حقيقي فالطفل بيتأثر فبيكون هش نفسياً يعني الأب والأم عندهم شو وقت ان هم أساساً يربوا أولادهم يديهم نصايح ويديهم القوة النفسية أو معتقدين خطأ بأن طريقتهم هي الصح بالضبط دي من ضمن الأسباب طبعاً في أنواع من الشخصيات معرضة لان هي دي لها هشاشه نفسيه لا قبل قبل ما ما نعرف مين الانواع لازم السبب يكون من سنوات الطفوله ولا ممكن الاسباب تكون طريقة بعد مش كده مش قلت لحضرتك لو احنا هنتكلم على فتره المراهقين فالموضوع ده بدا عنده من الطفوله آه. تمام كويس طب انا اشمعنى قلت للمراهقين لان معظم الامراض النفسيه بتظهر فتره المراهقه حتى لو كانت الامراض النفسيه دي اصلا وراثيه آه. على فكره الهشاشه النفسيه مرض مكتسب مكتسب, مش... مكتسب من البيئه اللي حوالينا مم. ومن الناس اللي حوالينا مم. تمام لكن مش مولودين بيه اما في امراض نفسيه تانية بتكون وراثيه فبتظهر وبتبتدي ان هي يعني تتتوج في فتره المراهقه مع التغيرات السريعه في حياه الانسان في الفتره دي بالتحديد طيب لو هنتكلم عن الناس بقى الكبيره اللي كانت كويسه وزي الفل فجاه في, أه. في مقوله انا مؤمنه جدا بيها السقوط المفاجئ لا ياتي الا من نزيف داخلي السبوت المفاجئ لا يأتي إلا من نزيف داخلي دايماً جوه كل إنسان كده سوسة بتمخور جواه كلنا, كلنا. السوسة دي اللي هي أفكارك أفكارك السلبية كلنا عندنا أفكار سلبية ما حدش فينا بيفكر طول الوقت بفكرة إيجابية فالسوسة دي عملة تنخر،, تنخر تنخر تنخر في حياتك وفي نفسك وفي روحك وفي عقلك وفي كل شيء حواليك من أقل موقف وضغط نفسي في صعوبات الحياة وتحديات الحياة يبدا يحصل عندك ايه <تصفيق> <تصفيق> هو ده بالظبط النزيف الداخلي زي بالظبط حديكي مثال <تصفيق> فكره انا محروم فكره انا لا استحق فكره انا مهزوم فكره انا حاسس ان انا قليل فكره انا معيوب انا ناقص انا في حاجه انا عاجز كل دي افكار سلبيه فالافكار دي عماله ايه تنهش هي دي الصوص اللي جوانا دي اللي بتسبب النزيف اللي جوانا فيجي اي موقف حوالينا يضغط علينا ويدوس على نقط الضعف دي عندنا نبدا ايه؟ ننهار نعم لذلك بنقول لكل الناس احذر من النزيف الداخلي اللي جواك احذر من افكارك اللي جواك لازم يكون عندك وعي ذاتي بكل فكره انت بتفكرها عشان ما نحصلش سقوط مفاجئ يعني لازم كل واحد فينا طيب يعني تضارب عندي السؤالين، لازم كل واحد فينا يشحن نفسه من وقت للتاني بافكار ايجابيه حتى لو ما كانتش صحيحه؟ يعني ايه ما كانتش صحيحه؟ يعني إيه يعني ما اقولش انا ضعيف لا انا قوي ها. وهو مش قوي فعلا. لا القوة النفسية بتأتي من افعال مم. وسلوكيات وبالتخلص من الافكار اللي احنا فيها، ما ينفعش ان انا اقول انا قوي وانا شاهم والبس بقى تيشرت سوبر واطلع كده للحياة وانا من جوايا متهشم ضعيف. لا طب إيه بيخليني ضعيف اصلا؟ هي إيه افكاري آه. معتقداتي. طيب خلينا اديك مثال اتفضلي. في علم اسمه علم البرمجه اللغويه اللي هو ان ال تمام؟ العلم ده بيتكلم على ان ازاي الانسان عقله بيكون البرامج العقليه في عقله وقد ايه ان البرامج العقليه دي بتاثر على سلوكياته تمام؟ طيب فبيقول ان اول سبع سنين من حياه الطفل بي بي بيتبنى كل معتقداته من ايه؟ من البيت احنا قلناه اول حاجة اللي هو مم. الاب والام هي. تاني حاجة من المدرسة ثالث حاجة من الاصدقاء رابع حاجة عندنا السوشيال ميديا هي. دي وسائل البرمجة اللي احنا بنتبرمج بيها اللي بنكون بيها معتقداتنا مم. طيب خلاص الافكار هي عندنا عملنا عقلنا عمالي سفنج عمالي يمتص الافكار ابتدي الافكار دي تطلع لنا عندنا ايه معتقدات مم. طب المعتقد ده هيعمل لي ايه خلاص انت صدقت <تصفيق> صدقت الافكار اللي انت محوشها بقالك فتره طويله وعملت تكررها في عقلك فالمعتقد ده يطلع علينا ايه احاسيس <تصفيق> ومشاعر طبعا احاسيس ومشاعر سلبيه طبعا حسب الفكره اللي احنا مدخلينها في عقلنا <تصفيق> طب الاحاسيس والمشاعر دي هتؤدي لايه تؤدي الى سلوك السلوك دوت هياثر علينا غضب انفعال حسنته للوقت ان احنا مخنوقين حسين ان احنا عايزين نبكي عايزين نصرخ حسين ان احنا مرهقين نفسيا بشكل كبير جدا فالسلوكيات دي هتاثر على حياتنا تمام فبالتالي الهشاشه النفسيه او الانسان المصاب بهشاشه نفسيه ده اساسا كل مشكلته هنا في افكاره ومعتقداته هي السبب الرئيسي هي السبب الرئيسي ولا في اسباب اخرى يعني هل في عوامل اخرى هل في اشخاص اخرى هل في ظروف اخرى ولا هي الظروف كلها اللي آه. حواليك زي ما قلنا تفكك الأسر. التفكك الاسري طب تفكك الاسري ده بيعمل ايه ايه يعني ابو وامه متفككين مم. طب لا هو مش لما بيحصل مشكله اسريه يبقى في افكار انا باخدها اه بشوف الاب والام ما بينهم صراع ما بينهم آه الاب بيضرب الام آه ما بينهم اهانات آه آه كل دي آه. افكار انا بتشحن بيها آه. آه. ابني بياخد فكره عن الزواج أنه هو حاجه وحشه آه. دي فكره آه. فالفكره دي بتاثر عليا في المستقبل ان انا لا لا لا تلاقي البنت هاتيكي آه. المثال على الموضوع ده عشان ناكد بس تلاقي البنت مثلا في فتره يعني اللي هو في سن الزواج بقى تقول لك احنا جايبين لك عريس <تصفيق> لا يا ماما لا لا أنا مش عايزة أتجوز، ليه يا بنتي مش عايزة أتجوز؟ ما أعرفش، أنا مش عايزة أتجوز. طب ليه يا بنتي مش عايزة أتجوز؟ لا ما أعرفش. ما تعرفيش السبب إيه؟ بس لما نبحث ورا الموضوع نلاقي إن هي عندها معتقدات مش حلوة عند الزواج. شايفة إن الحياة سودة في الزواج، شايفة نسبة الطلاق عالية جدا. فلانه قريبتي اتطلقت من اول ما اتجوزت فلان قريبي بيضرب مراته وفلان قريبتي حصل لهم كذا كذا كذا كل دي افكار تكوّنت الافكار وهي ما عندهاش قناه بتتكون من ايه ما من الاحداث اللي حوالينا مش بنصحى من النوم نلاقي نفسنا عندنا هشاشه نفسيه او متضمرين نفسيا كل دي بنكتسبها من, من البيئه اللي كويس طيب. الرجاله اكتر ولا الستات اكتر او الشباب اكتر ولا البنات اكتر؟ الاطفال انهي يعني جنس برضه فيهم اكتر؟ طيب آه خلينا صرحه مع بعض واقعيين ولا عايزه كلام كتب؟ <تصفيق> <تصفيق> شويه كده وشويه كده <تصفيق> كلام الكتب بيقول ان كل الفئات وخاصه الشباب <مم> والاحصائيات اكتر الفتره ديت بتقول ان الشباب والفتيات آه اللي هو سن لسه 21 سنه وال.. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللي هو سن الشباب عامه هو اكثر مصاب بالفتره ديت بالهشاشه النفسيه أي. ولكن انا من خلال وحي الاستشارات اللي بيجيلي انا شايفه نسبه السيدات بنسبه 80 السيدات, السيدات. عندهم مم. ارهاق نفسي شديد جدا جدا مم. ضغوط نفسيه كبيره جدا, جداً. هشين هم عشان بيتحملوا اكتر ولا عشان طبيعتهم ولا عشان بصي يا استاذه علاء خليني أقولك الصراحه <تصفيق> آه في خمس انواع من الشخصيات اللي معرضه للهشاشه النفسيه مم. اللي هو بسرعه ممكن ينهار مم. اول نوع من الشخصيات الناس اللي, اللي بتفكر كتير قوي قوي قوي مم. الناس اللي بيسموها المفكرين اللي, اللي وفي منهم المبدعين كمان اللي مم. دايما عقلهم شغال ليل نهار من ضمن الفئه دي هي الامهات مم. تمام مم. الام دي طول الوقت بتفكر في اولادها ولادي عايزهم يبقوا احسن ناس عايزه اكلهم احسن اكل اشربهم احسن شرب البسهم احسن لبس خايفه عليهم من الـ من الناس خايفه عليهم من الفشل خايفه عليهم من كذا فهي طول الوقت فرن شغال من داخلها بتحترق فدي اول واحده معرضه للاحتراق النفسي تمام ثاني نوع من الشخصيات هم الناس اللي بيحطوا لنفسهم هدف عالي قوي قوي قوي في الحياه مم. ودي برضه من ضمن الاسباب اللي بتؤدي للهشاشه النفسيه اللي هو بيحط هدف عالي فوق قدراته فوق امكانياته مم. زي مثلا آه الرياضيين مم. ممكن يحط لنفسه هدف عالي جدا جدا جدا ولما يوصلهوش يحبط ممكن شخص تاني آه عنده طموح مالي كبير جدا يفوق قدراته الماديه والمعنويه والعلميه وكل حاجه ولما يوصلش القدرات الماليه دي يحبط ويجيلوا انهيار زي المتفوقين في الدراسه لو ما جبتش 100% و99% يجرى له حاجه واحنا طبعا شفنا حالات الانتحار قد ايه في في سن الشباب بسبب انه ما جابش الدرجه الكويسه ولا حقيقة. ولا ما وصلش الكليه يعني اللي هو عايزها يعني الطموح ازاي ممكن يعمل كده سقف طموحك لما يكون عالي زياده عن اللي هو عالم الامكانيات وما عندكش خطه بديله أه. لسه كنت هقول لك بقى الشخصيه الرابعه مين أه. اللي هو الشخص اللي باني كل سعادته على حاجة واحدة فقط. آه. أنا ساعدتي في إن أنا أوصل للمركز ده. فقط. آه. أنا ساعدتي إن أنا أتجوز الشخص ده وبس. أنا ساعدتي في إن أنا يكون معايا فلوس كتير وبس. آه. باني سعادته كلها ومصدر آه إنجازاته على حاجة واحدة بس. آه. فالشخص اللي بانيها على حاجة واحدة بس. طب أنت ما وصلتلهاش يحصل له إيه؟ ينهار. ليه؟ لأنه ما عندوش خطة بديلة. آه. بس هل هو شرط يا أستاذة رؤية؟ كل اللي ليه هدف واحد بس او انسان واحد بس اللي هي الـ الـ الـ الحلم الواحد ايا ما يكون بقى حلم الجواز من الشخص ده او حلم الوصول للمركز ده او او او كلهم بيكونوا معرضين لكده ولا بنسبه؟ بنسبه كبيره مم. بنسبه كبيره هي هي مقياس اصلها انا لو انا انا كانسانه طبيعيه مم. انا عندي هدف مثلا اوصل لحاجه معينه وما اوصل لها هزعل ولا مش هزعل؟ لا في زعل بس بنسبه اي الله ينور عليكي آه. في شخص يزعل جامد جدا جدا ويتاثر وينهار نفسيا ما والدنيا خلصت اه والدنيا اتقفلت في وشه خلاص ومش شايف سعادته ولا حلمه غير في الشيء ده مم. وفي شخص تاني يزعل شويه وخلاص الدنيا بتعدي بس ايه الفرق بين ده وده ده في حد بيدعمه ده في حد بيطبطب عليه ده عنده فقر عاطفي لكن ده عنده حد بي بيرشده بينصحه بي بياخد بإيده لقدام آه، عنده وعي شويه عنده عن الثاني تمام عارف إنه هو لما يقع في أزمة زي دي طبعا مليه ايه طب اروح لمين أكلم مين تمام بيعرف يرشد نفسه شوية إلى حد ما لكن التاني لا مم. طيب أستاذ رؤية عامر استشاري أسري ونفسي وتربوي حضرتك قلت برضو حاجة مهمة جدا إن في لحظة الوقوع أيا ما ما يكون سبب الوقوع مشكلة عاطفية فقد عزيز فقد مال فقد مركز أيا ما يكون مم. مهم سند أه هل إحنا اتخلقنا لوحدنا في الحياة طبيعي لا مم. فاحنا عايشين ما بين مجتمع بنألف ونتآلف مع بعض آه وظيفتنا كلنا ان احنا نبقى دينا في ايد بعض مم. هو ليه ليه, ليه قالوا العزا واجب؟ ما قالوش سنه مم. ما قالوش آه لا حاجه كده عادي تأدية واجب وخلاص لا واجب ايوه لازم ليه؟ لان لما كل انسان حزين محتاج اللي يطبطب عليه محتاج اللي ده ليه زيارة المريض واجب؟ عشان الواحد لما بيكون تعبان محتاج اللي اللي يديله طاقه حلوه، مم. يشوف حد بيبتسم، حد يقول له كلمه طيبه، حد يقويه، تمام؟ مم. فاحنا بناخد دعمنا وطاقتنا من الناس اللي حوالينا برضه. نعم تمام؟ جزء منها. ايوه لانها برضه عايزه اتكلم في حته ان في بعض الناس بتتاثر بالاخرين وبترمي ودنها كتير لناس اللي حوالينا. لا حواليها. قبل بس ما نتكلم على الجزئيه دي، مم. ده بيصلح يعني ده ده ده ممكن يكون علاج كافي في بعض الحالات؟ لا لوحده لا كافي. اه لوحده لا في حاجات ثانيه طبعا. اي لكن مش مش هنقدر نقول ان ده يعالج الحساسه النفسيه لوحده في حاجات تانية تقدر تعالج للعلاجات. طيب الجزئيه الثانيه حضرتك اشرتي اليها وهي قصه ان نسمع لغيرنا وغيرنا ده ممكن يكون مصدر لطاقه سلبيه دخلنا في قصه ثانيه خالص يعني في احتراق نفسي بعديه بقى فيها هشاشة نفسيه ودخلنا بقى كمان في طاقه سلبيه فالموضوع كده كبر طيب احنا طبعا كلنا محاطين بناس ايجابيين وسلبيين حلو. في شخص ممكن يبقى شايف نفسه ان هو ايجابي بس مم. هو بيصدر طاقه سلبيه للناس اللي حواليه بطريقه كلامه الغلط كويس تمام ف احنا من خلال برنامج زي ده بنحاول ان احنا نوصل للناس ايه هي الـ الـ الشخصيات السلبيه مم. ايه هي الكلمات نفسيات اللي بتاثر على نفسيتهم وخاصه الشخصيات الضعيفه الهشه تمام فاحنا <تصفيق> على قد ما نقدر يكون عندنا وعي بكلامنا بطريقتنا باسلوبنا تمام طبعا في ناس بتتاثر بالناس اللي حوالينا، اهي كلنا بنتاثر بالناس اللي حوالينا بس جد المفروض بنسبه معينه بالنسبة آه مش حاجه مطلقه <مم> لكن في ناس بتبقى زي ما قلنا في مين وفيش مين حقيقي اه <مم> في شخص فاهم ان الناس لو رمينا ودنينا قوي للناس هيعمل لنا مشاكل وفي ناس يقول لك طيب مش هاخد نصيحه وشك في واحد ينغمس مع الناس وكل ما تحصل له حاجه في حياته يجري يا جماعه ايه رايكم في الموضوع ده ويحكي لهم كل حاجه في حياتهم ولا يقول رايه ضي يقول رايه ضي يقول, يقول, يقول رايه عايزين ناخد بالنا من حاجه مهمه كل واحد بيقول رايه بناء على ايه تجربته الشخصيه مش بس كده ده على معتقداته <ممم>. القديمه اللي متربي عليها من الصغر ايوه معتقدات المعتقدات دي صح <مم>. ولا غلط هي ممكن تكون صح بس اللي تصلح لل للقصه او للحاله دي فعلا تمام. آه. فاحنا تاثرنا بالاخرين برضو بكلامهم وبطريقتهم طبعا تعمل لنا مشكله وتسبب لنا ضغط نفسي كبير مم. جدا. طيب استاذه رؤيه عامر استشاري اسري ونفسي وتربوي احنا كده اتكلمنا على معظم الفئات او كل الفئات تقريبا بس الفئه المهمه جدا لحضرتك تكلمتي اتكلمتي عليها اللي هي بتقع مره واحده فئه الكبار سواء كانت سيده كانت زوجه وام زي ما حضرتك بتقولي ومعظم البيوت فيها كده الام من كتر خوفها على اولادها ممكن مم. يحصل لها لا قدر الله ما يعرف بالهشاشه النفسيه او راجل من كتر تحمله كتير صدمات في حياته وفجاه مزبوط. وقع الوقعه دي بتكون في الغالب على سبب بسيط فعلا. اللي هو هيقول لك ايه الموضوع ما يستاهلش ما يستاهلش كل الصريخ ده ما يستاهلش كل الثوره دي ما يستاهلش كذا مم. وفعلا ممكن ما يكونش يستاهل بس دي القشة مظبوط زي ما قلنا السقوط المفاجئ لا ياتي الا من ايه النزيف داخلي حقيقي فهو من جواه في حاجات كتير مضغوط وبيعدي بيعدي وبيكبت في نفسه عندهوش وسائل تفريغ نفسي فلازم يكون الشخص بالذات الناس اللي بتشتغل بقى وعندها يعني مشاغل كتير ومن ضمن الشخصيات اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها الخمسه اللي هم المعرضين للاصابه بالهشاشه النفسيه هم الناس المديرين والقاده <تصفيق> تمام الموظفين ممكن ان الموظف ده ما يبقاش عنده لا دعم مادي ولا معنوي ف... ف... فيصاب بالاحباط دايما فالناس اللي زي دي محتاجه من وقت الثاني يتعمل لهم تفريغ نفسي أي. طب ايه افرغ النفسيه في ايه م. طب انا طول اليوم مفروم في الشغل وتعبان في الشغل واروح بيتي مع اولادي وودي وما... دروسه وودي نادي وودي تمرين طب انا امتى هعمل التفريغ النفسي ده انا عملت اتشحن وبس نا. لا لازم يحصل تفريغ نفسي وسائل التفريغ النفسي عندنا في علم النفس اول حاجه احنا كده بنتكلم على العلاجات لا دي وسائل تفريغ نفسي يعني نوع من انواع العلاج, العلاج للهشاشة أوكي. اوكي اكمل لك لا لا, لا تفضلي تفضلي انا معاكي طيب التفريغ النفسي اول حاجه تتكلم مع حد متخصص م. دي اول حاجه انت تعبان اول واهم حاجه مرهق نفسيا حاسس ان جواك في الم نفسي مش قادر تعبر عن اللي جواك لازم تتكلم مع متخصص طب لو انت ما عندكش امكانيه ان انت تروح لحد متخصص اتكلم مع صديق قريب منك م. حد بيسمع لك فضفض الفضفضه هتقول لي لا انا ما في حد انا ما اقولش لحد اسراري انا ما اطلعش الكلام اللي جوايا وابين ضعفي لحد هقول لحضرتك جيب ورقه وقلم واكتب كل اللي جواك انا تعبانه من كذا وكذا وكذا وكذا ما بتعرفش تكتب سجل لنفسك على الصوت سجل بس الكتابه افضل ليه لان علميا في علم النفس بيقول لك ان ده نوع من انواع الاسقاط النفسي العقل بيسقط من من العقل للورق فبيحصل بندي هدنه للعقل العقل بيريح يا شوي في حد يقول انا مش ما عنديش ملكه ان انا اكتب لا احنا ما بنقولش اكتب كتاب آه. ما نقولكش اكتب باللغه العربيه اكتب اللي انت حاسه أيوة. مش مهم يبقى مرتب ايوه لا لا لا آه. هو حد حيشوفه. مثلا يا سيدي قطعها بعد ما تكتبها آه. تمام بس يحصل ايه تفريغ طلع اللي جواك آه. اللي آه. انت بتفكر فيه دايما ده اكتبه آه. انا مخنوق من كذا وكذا وكذا ومتضايق من كذا وكذا وحاسس بكذا وكذا وكذا وقطع الورقه في الاخر خلاص ارتحت آه. عايز تبكي ابكي مم. كل دي وسائل تفريغ نفسي كويس. طب لو انا مش عايزه اعمل الحاجات الحزينه اللي بتضايقني ديت انزل من بيتك اتمشى مم. عندك امكانيه تروح جيم يا ريت الرياضه رهيبه ومفعولها جميل جدا جدا في التفريغ النفسي مم. مهمه جدا جدا لافراز هرمونات السعاده في الجسم اللي بتحارب الاكتئاب وال... وكل التعب النفسي دوت وبتحسس مم. الانسان ان هو عنده ثقه بنفسه تمام حتى وان كانت رياضة بسيطه يعني آه آه حاجه عن أنا لك حتى آه لو احنا ننزل نتمشى آه مجرد انك تنزلي تتمشي هتغيري المود اللي انت فيه شعورك بالقلق والتوتر والافكار الكتير هيهدى نتفرج على محلات ننزل نحرك جسمنا اي طاقه الجسم بيعملها بيفرغ طاقات سلبيه تمام؟ فدي كلها وسائل تفريغ نفسي لازم لازم اي شخص والله حتى لو انسان طبيعي لازم ان هو يعمل على الاقل حاجه واحده منها في اليوم تمام لو حنتكلم بقى على علاجات للهشاشة النفسية آه خلينا أقولك إن في البداية أنا لما بيجي لي حد في الاستشارات بديله كده شوية أسئلة في الأول بقيس فيها هل أنت جاي وعايز من جواك تتغير ولا جاي تأديه واجب علشان ماما وبابا وزوجتك وأهلك وعايزينك تتعالج وتبقى كويس بيفرق طبعا مم. جدا بيفرق في ان انا هيمشي ح... على العلاج ولا لا؟ هينفذه ولا لا؟ وحتى لو مشي على العلاج ونفذه ال... ال... النية أو الهدف اللي هو جاي من أجله بيفرق؟ يعني هو مشي على العلاج اللي أنت أعطيتهوله سواء كان علاج دوائي أو علاج حركي أو أو أو أو, أو. بس هو مش مقتنع ونفذ اللي أنت قلتيهوله بيجيب نتيجة ولا لا؟ لا طبعا طيب. وهو نفذ يعني هما اتنين واحد جاي من جوا عايز يتعالج فعلا ويتغير والتاني جاي تأديت طيب خلينا اوضح بس نقطة احنا كخاصين نفسيين متخصصين في العلاج السلوكي مم. بالعلاجات النفسية بمدارس علم النفس ماليش علاقة تماما بالعلاج الدوائي العلاج الدوائي ده تخصص الطب طب النفسي تمام. في حالات طبعا بتحتاج الطب النفسي بوجهها الاول للطبيب النفسي وبعدين لازم برضه علاج سلوكي حاجه يعني انا حضر لي في دوراتي التدريبيه ناس متخرجه من الطب النفسي مم. فبسالهم ليه بتحضروا الدورات ديت ده من ضمن بروتوكول التعارف فيقول طيب لك احنا العلاج ما بقاش يجيب نتيجه مم. لازم علاج سلوكي مع العلاج الدوائي أيوة. طب انا هستفيد ايه لما سكن الالم آه. طب ما السلوك لسه موجود آه. الافكار لسه موجوده اللي تعباني الازمه اللي في حياتي الناس اللي موجوده بتعبني وسببت ازمتي ازاي اغير نظرتي عن الناس اللي تعبتني دي وازاي اغير سلوكي ده وازاي ابدل الفكره دي الفكرة كويسه ما كل ده محتاج ايه علاج سلوكي مش علاج دوائي مم. تمام لكن العلاج الدوائي ده ليه طبعا قيمته معينة في المخ و... لا انا بتكلم بس على النيه او الهدف أوه. بالنسبه أوه. بقى الهدف انا بقول لحضرتك في البدايه انا بفضل ليه مقياس كده وليه اختبار ببتدي اسئله اسئله كتير اقيس هل الشخص ده جاي عنده رغبه في العلاج ولا جاي يعني مهزوز الرغبه آه. في العلاج ده نص العلاج طبعا آه. هل انت عايز تتغير فعلا ولا جاي كده يعني هو تاديه واجب عشان خاطر بس اللي في البيت عم يقول لك انت تعبان ومزهقنا وروح تعالج آه. آه. تمام ربنا قال ايه في القرآن الكريم ان الله لا ما آه. يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم يعني ابدا بنفسك آه. ما تستناش حد يغيرك فحضرتك لو انت جاي عشان تتعالج وعندك نيه للتغيير عينيا بيك حاضر ببدا معاه خلاص العلاج مم. لكن انا هتعب نفسي ليه مع شخص هو مش عايز يتغير؟ هكتب في طريقه علاج وابتدي اشرح له ونبتدي نتابع وفي الاخر الاقي شخص مم. مش عايز يتغير ولا ولا بينفذ الخطه مم. يبقى انا كده بتعب نفسي وبضيع له وقت وبضيع له مجهوده وفلوسه وكل حاجه مم. تمام؟ فاول حاجه بنقيسها هي مدى قوه الاراده مم. انت عندك قوه اراده ان انت تتغير دي رقم واحد مم. في العلاج مم. قوة الإرادة والتغيير دي أول حاجة دايما المحارب مش قوته في سلاحه قوته في إيه؟ إيمانه إيمانه قوة إرادته وفي حالته النفسية وفي ثباته في المواقف هي الهشاشة النفسية إيه غير إن إنسان مش قادر يواجه تحديات الحياة مش قادر يستوعب ان ان ان الصعوبات والتحديات اللي بتقابله دي هي جزء من لعبه الحياه لكن هو بيشوفها تهديد فطول الوقت خايف فلا يحصل حاجه متوتر الا يحصل مصيبه بيفكر في المصايب اللي ممكن تحصله في المستقبل لو بيحب حد قوي تلاقيه طول الوقت بيفكر ده ممكن يموت ويسيبني هعمل ايه من بعده تمام لو عنده أطفال تلاقيه طول الوقت هصرف عليهم ازاي؟ هجيب لهم أكلهم ازاي؟ ده الدنيا فيها غلاء والدولار اللي يعني هو مين دايماً مين بيصدر مين لنفسه الأفكار دي السلبية أه متوجس خيفة كده من المستقبل ما تتكلمش في الأعراض ولا إيه؟ يعني بس أنا بقول لحضرتك أه يعني كده متوجس خيفة دي أول حاجة م. الأعراض النفسية للمصاب بالهشاشة النفسية م. أول حاجة تلاقيه عنده تفكير سلبي م. دماغه دي يعني طول الوقت بيفكر بشكل سلبي مستمر منهك عاطفيا وبيفكر في كل شيء بالعاطفه برضو يعني تلاقيه حساس زياده عن اللزوم تلاقي شخص كده كل ما تكلميه ولا ت... تلاقي ممكن واحده تبكي بسرعه او تضحك بسرعه ده نوع من الأنواع آه. برضو الناس اللي عندها هشاشه ال ال ال عاطفيه العاطفه ما هياش يعني ما فيش سيطره على العواطف ما فيش سيطره وفي افواره شويه تلاقي آه. احنا كناس محيطين نقول ايه ده هي اوفر كده آه. ليه هو اوفر في مشاعرك انت مكبر الموضوع ليه تمام؟ فالشخص المصاب بهشاشه نفسية عنده تفكير سلبي عنده عاطفة زيادة عن اللزوم بيكبر الأمور بشكل كبير جدا وبيديها حجم أكبر من حجمها اللي هو بيحس إن هي خلاص يعني نهاية الكون وبالنسبة له دي أعظم مشكلة آه دايما مرهق، تعبان حاسس أنه دماغه مليانة وفيها تصارع وتضارب من الأفكار بيجي له طبعا صداع نتيجة الأعراض دي كلها آه من ضمن الأعراض حب السيطرة الشخص المصاب بالهشاشه النفسيه هو من جواه ضعيف م. فبيحاول ان هو يمارس سلطه او سيطره على الاضعف منه زي الام بالظبط لما بتطلع غلها في مين في أولادها آه. الاضعف منها ليه لان هي من جواها منكسره من شيء في حاجه مزعلاها في حاجه مضايقاها فمن اقل حاجه الطفل يعملها يقوم معظم. عشان طلع تطلع تفريغ نفسك أستاذة رؤية محمودة عامر استشاري أسري ونفسي وتربوي بصرف النظر عن الهدف من اللي ال ال حي حيجي لحضرتك عشان يتعالج سواء كان مضطر أو تقدير واجب أو أو اه, العلاجات اللي بتجيب نتيجة في, في أي مرحلة عمرية ومع أي نوع طيب هو العلاجات بت... زي ما قلت لك في البداية اه هي أنواع وإحنا بنشتغل بالمدارس السلوكية وبالسلوك المعرفي وب وبمدارس علم النفس م. تمام وبالتحليل النفسي قبل اي شيء نعرف سبب المشكله دي عنده من من منذ الطفوله يعني انا شخصيا شغاله بمدارس التحليل النفسي اللي هو من اول ما انت كنت طفل احكي لي قصتك حتى وان كان راجل كبير اللي قدامك حتى لو ان كان, ان كان مين م. تمام لان كل شيء متخزن جوه عقلنا م. كل دي تراكمات من ضمن الاسباب اللي بيستبدلنا مشكله نفسيه هي التراكمات والكبت اللي جوانا تمام فزي ما قلت لحضرتك هي الرغبه سواء عند طفل عند شاب عند راجل كبير عند ام فاضله هي لو عندك رغبه في اي مرحله سنيه هتجيب معاك نتيجه وبالضبط كده النتيجه بالضبط. نسبيه ولا النتيجه نهائيه حسب رغبتك وارادتك وقوتك مم. حسب تنفيذك للبرنامج حضرتك منفذه كويس جدا وبتساعد نفسك بالزياده يعني انا مثلا ممكن ساعات ادي مثلا برنامج علاجي لشخص الاقيه هو يزود شويه حاجات من عنده ببساطه افرح نتيجه جميله ليه هو عايز بسرعه مم. عايز انتج عايز احس ان انا ان هو بيعمل حاجه من نفسه مش شرط ان انا بس اوجهه بس مم. تمام مم. فده شخص بيساعد نفسه تمام وبعدين احنا كاخصائيين نفسيين مش بنفضل على طول مع مع العميل مم. لا بنسحب نفسنا تدريجيا عشان هو عشان يعتمد على نفسه بالمناسبه نعم. في سن المراهقه اكتر فئه متعبه شويه يعني بحكم طبيعه المرحله بيتهيألي اكثر يعني. فئه متعبه آه. في العلاج النفسي مم. ليه؟ لان هو اصلا سبب او من ضمن الاسباب اللي بتأدي لمرض النفسي عنده او اللي بتظهر المرض النفسي عنده هو حب الظهور، حب ان انا عايز ابقى ليا شخصيه وليا كيان وليا كلمتي محدش يوجهني، محدش يأمرني، محدش يفضل كل شوية ينصحني من بابا وماما يفضل يغلطني وينتقدني ويقارني تمام؟ فدي من ضمن الحاجات اللي بتعمل أزمة في البيت. أي. الأم تيجي تشتكي ابني عنيد، مم. المهم زمان كان سنة المراهقة بيبدأ من 13 سنة بقى دلوقتي بقى... أندر شوية وبقى أزيد كمان يبدأ مثلا تلاقيه مثلا من 11 سنة أو تسع سنين كمان تصل لإيه بقى؟ مم. مم. 25 سنة مم. طب ايه الاسباب تلاقي... يعني هو مش موضوعنا بس ايه الاسباب هقول لحضرتك تلاقي الت... ال... ال... ال... الشاب شاب كبير في المجتمع لكن هو تصرفاته تصرفات طفل عائلته عقليات الطفل تصوره عن الحياه تصورات طفل مم. مم. احنا نقول ايه. انت مراهق يا ابني بز... ما عندوش مسؤوليه ايه. معتمد لسه على المصروف اللي بيديه بابا وماما مش عايز يشتغل مستني حاجه تجيله لحد عنده ما دي برضه سوء تربيه خد بالك بالمناسبه دي بقى ايه سببها ايه دي متلازمه او ازمه اسمها بيتر بان همم <تصفيق> علماء النفس قالوا عليها كده اسمها بيتر بان طبعا يعني ليها قصه ثانيه بس دي وصفها لها حلقه ان شاء الله دي وصفها ومعروفه الحاله دي جدا عند الشباب بتصل مراحقتهم ل 25 سنه بسبب عدم تحملهم المسؤوليه بالتالي واحد ما عندوش تحمل مسؤوليه هيبقى هش نفسيا ولا لا؟ لما يجي يتصدم في الحياه من اقل موقف هينهار ليه اللي ما عندوش خبرات آه. لكن احنا بننصح الناس خلي اولادكم ينزلوا يشتغلوا من وهم صغيرين آه. يتصدموا بالحياه شويه وبعدين يتقووا اه بس المهم ان احنا بنطمن الساده المشاهدين اللي بيتابعونا سواء هم الكبار وعارفين عرفوا دلوقتي يشخصوا اللي عندهم آه. او لا قدر الله عندهم اولاد سواء اطفال او في مرحله المراهقه ان كل مرحله لها علاجتها طالت طبعا. او اسرت بس ليها علاجتها الحمد لله وعلاجاتها النهائيه ما هياش ما هياش مئويه بس بيبقى في انتكاسه بعد كده ولا لا؟ على حسب الظروف الاجتماعيه ممكن شخص يبقى عايش تمام جدا وخلاص غير افكاره وبقى هو شخص عنده طاقه حلوه جدا وبقى قوي نفسيا جدا وبعدين يحصل ظروف عنده سيئه جدا جدا جدا تضغط تصحي أكثر أكثر. المشكله اللي المفروض انها تحلت. مش شرط تصحيها لا هي بتنشئ مشكله جديده تمام بس الشخص الذكي بقى اللي بيعرف يدير يبقى عنده اداره نفسيه لنفسه مفروض ان هو من الازمه الاولانيه بدا يفهم اعمل ايه لما امر بظروف نفسيه بسيطه مم. عشان ما تجيش الظروف النفسيه الكبيره تضغطني وتخليني انهار حقيقي تمام حقيقي. اللي هو ايه التفريغ النفسي صح نا. وسائل التفريغ النفسي اللي احنا اتكلمنا عليها شرحناها لو عملناها كل يوم ساعه واحده بس آه. انا مش محتاجه منك غير ساعه ومش مش محتاجين ان احنا نوصل لمرحله المرض <تصفيق> النفسي او الازمه النفسيه هو ايه اللي لا. بيوصلنا لكده؟ نعم نعم اه اه التراكمات التراكمات نعم. تمام نا. كلنا بنمر بازمات كلنا عندنا يعني صعوبات في حياتنا بس, بس مين يتعامل ويتعامل معها ازاي؟ لازم تفريغ نفسي اول باول استاذه رؤيه عامر استشاري اسري ونفسي وطبابي كل الشكر لوجود حضرتك معانا انا على المستوى الشخصي استمتعت باللقاء جدا جدا جدا واقبل ان شاء الله حضرتك تشرفيني وتنوريني كتير شكرا, شكراً, شكراً, شكراً جزيلا لحضرتك ميرسي لحضرتك الاسبوع الجاي قبل ساعه من دلوقتي بتقابل مع حضراتكم وحكايه جديده شكرا والى اللقاء